شدوا بعضكم يا اهل شدوا بعضكم ما ودعتكم رحله فلسطين ما ودعتكم عوارك صيني نشتب الحبر عوارك صيني يا فلسطيني عني جرالك يا فلسطيني But it's done in London, in London, but I'll get out of do, do, do Do, out of here and I'll and